Mun mielestä matematiikan oppiminen, se ei saa olla kielestä kiinni. Ja musta taas tuntuu, että se voi aika usein olla. Et me puhutaan uudessa opetussuunnitelmassa aika paljon kielitietoisuudesta ja, ja joskus olen törmännyt sellaiseen ajatukseen, että se kielitietoisuus liittyy monikielisiin oppijoihin, mutta oikeastaan se liittyy ihan kaikkiin ja, ja kielitietoisesta pedagogiikasta hyötyy kaikki oppijat. Et on harvinaista, että joku ihminen olisi oikeasti yksikielinen. Et vaikka suomalainen koulujärjestelmä on ollut tosi kauan yksikielinen, meillä on yksikielinen suomenkielinen koulu ja sen rinnalla ollut yksikielinen ruotsinkielinen koulu, joita on varottu sekoittamasta, mutta nyt kun suomenkielinen koulu on monikielistynyt ja ruotsinkielinen koulu on monikielistynyt, niin koko, koko systeemi on ajautunut uudenlaiseen pohdintaan. Pedagogisessa kontekstissa niin, niin mä ajattelen sitä, että, että kielellä on ainakin kolme ulottuvuutta. Että siinä on tää sosiaalinen tilanteinen ulottuvuus, puhekieli, meidän kieli, meidän tapa tehdä merkityksiä jossain tilanteessa. Siihen liittyy, liittyy eleet ja, ja, ja tota erilaiset yhtäkkiset merkitykset erilaisille asioille ja, ja osoittelut ja pronominit. Ja sitten toisaalta yksi ulottuvuus on tämä lingvistinen kieli, eli se mitä yleensä kielellä tarkoitetaan, että on joku suomen kieli tai venäjän kieli tai viron kieli, jonkun henkilön äidinkieli. Ja pedagogiikassa ja opettajan kannalta on kaikkein keskeisintä, että Ajatellaan myös sitä, sitä oppiaineen kieltä ja sitä erikoisalan kieltä. Se voi olla matematiikan kieli tai yhteiskuntaopin kieli. Se on sitä sen oppiaineen sisältöä, jonkinlainen sanallistettu symbolinen, formaali terminologinen järjestelmä. Ja itse asiassa matematiikan saatteleni niin kielen merkitys on aika suuri, sillä jos ajatellaan, että matematiikka on jaettuja ideoita, ja että me jäsennetään meidän matemaattista ajattelua vuorovaikutuksessa toisten kanssa, niin se on ehkä se keskeisin syy, minkä takia me tarvitaan luokkaa matikkapuhetta. Ja siihen tarvitaan taas sitten yhteistä kieltä ja yhteistä sanastoa, ja sitä aika usein tehostetaan kaikenlaisilla osoittavilla ja kuvailevilla eleillä, että jos opettaa nyt kuvaa ympyrää tai, tai palloa, niin se periaatteessa eleillä voi hyvin helposti tavallaan tukea sitä käsitettä, josta on puhumassa. Ja matematiikan tunnella käydyissä keskusteluissa niin, niin opettajalla on samalla mahdollisuus havainnoida ja tehdä jonkinnäköistä analysointiakin siitä, että minkälaista kognitiivista päättelyä oppilaat käyttää, minkälaisia virheitä he tekevät matemaattisessa ajattelussa ja onko siellä taustalla jotain virhekäsityksiä. Ja sitten siihen liittyy tietenkin ohjauspuhe, että se opettaja voi ohjata samalla sitten myöskin sitä, mm. sitä puhetta. Sä selostit hyvin tuossa, että millä tavalla tämä sosiaalinen kielen ulottuvuus matematiikan tunnilla tukee sitä erikoisalan kielen ymmärtämistä. Ja sitten ihan oikeasti samalla tavalla niin monikielisessä luokassa opettaja, on suunniteltava se toimintansa sillä tavalla, että, että antaa tilaa sille omakieliselle ongelmanratkaisulle. Mehän tiedetään, että äidinkieli on, on tota ongelmanratkaisun väline. Ja, mm. ja jos esimerkiksi annetaan matematiikan tehtäviä suomeksi venäjänkieliselle oppilaalle, niin hän kyllä siis lukee sen sanallisen tehtävän suomeksi, ymmärtää, mutta sitten se prosessointi lähtee. Prosessoinnissa hän tarvitsee apukielenä oma äidinkieltään. Ja joskus tutkimusten mukaan niin nämä tämmöiset siirtymävaiheet siitä, siitä koulukielisestä tehtävän lukemisesta, tehtävän annosta sen omakieliseen ongelmanratkaisuprosessointiin, ne vie hetki, vähän enemmän aikaa. Et ihan se aika pitää ottaa huomioon ja sen lisäksi niin, niin, tota, opettajan on hyvä kertoa tälle e, oppijalle, että hän tiedostaa, hän on tietoinen tästä, että asia, asiaa täytyy prosessoida. Et, e, ja opettaja voi tietoisilla tavoilla myös luoda sitä tilaa siellä tunnilla, voi, voi käyttää hyväksi toista samankielistä oppilasta, että kertokaa toisille ne, mistä tässä on kyse tai, tai mieti, kuinka selität tämän ja tämän käsitteen vaikka pikkusiskolle kotona tai, tai miten selität tämän, tämän vanhemmillesi. Eli ihan tämmöisiä vaan niin ajatus, ajatusleikkejä, ajatustehtäviä siitä, että saadaan, saadaan niin tehtyä tilaa sille monikielisen oppian omakieliselle prosessoinnille. Ensimmäinen asia, joka heti tulee mieleen, niin on se, että että matematiikassa on oma erityissanastonsa, että varmasti jokainen koulun yläkoulun opettaja tai lukion opettaja on törmännyt työssään siihen, että oppilaat tai opiskelijat kysyy sitä, että mitä tarkoittaa sievennä, et se on esimerkiksi sellainen sana, jota oppilaat usein ihmettelevät, mitä sen me takana on. Lisäksi sitten on sellaisia sanoja, jotka arjessa on aivan toisenlaisessa merkityksessä kuin mitä matematiikan tunnilla. Että tällaisia on esimerkiksi sana kokonainen. Et meillä oli tämmöinen tutkimusasetelma, missä oppilaat luki pisatehtäviä ja he kompastu ilmaukseen ei lainkaan. Eli olisi, jos siellä olisi lukenut, että ei yhtään tai ei ollenkaan, se olisi tullut ymmärrettyä puhekielisempänä, mutta siellä, siellä luki ei lainkaan. No sit matematiikkaan liittyy paljon myös niin käytänteitä kuvaavia sanoja. että Esimerkiksi todista tai osoita. Niillä on ihan tietty, tietty idea taustalla, että mitä, minkälaista matemaattista toimintaa ne edellyttää. Ja sitten jos mietitään tämmöisiä... Niin Matematiikan määritelmiä, niin ne sitten taas hyvin semmoisia elegantteja ja tarkkoja ja, ja tiiviitä. Et esimerkkinä esimerkiksi tällainen määritelmä kuin, että suorakulmio on suunnikas, jonka kaikki kulmat ovat yhtä suuria. Sitten on tosiaan nämä tilanteet, joissa niin kuin sanoilla on jotain tällaisia erityisiä merkityksiä, niin kuin mitä kerroitkin tuosta ei lainkaan. Niitä vastaavia on aika paljon. Tilasto tulee kaikkia vastaan semmosia, kun alle 14 vuotta tai tai joku on suurempi kuin tai pienempi kuin tai yhtä suuri, joka on kanssa ehkä sellaisia, jotka on niin kuin aivan tietyssä tarkoituksessa matematiikan tunnilla. No joo, kielessä on, on niin kuin ihan kielistä riippumatta, niin matematiikan kieleen liittyy tämmöinen tota abstraktiuden ja, ja tämmöinen tiiviyden ominaisuudet, et, et joskus ajatellaan, että Suomen kieli tekee matematiikan kielestä erityisen vaikeaa, mutta, mutta oikeastaan niin, niin yleensä se, mikä, mikä tekee kielestä vaikeaa, niin on tämmöinen personattomuus. Se, että, että puhutaan asioista, jotka ei ole käsillä, joita ei ole mahdollista konkretisoida, jotka, jotka jotenkin tapahtuu minän ulkopuolella. Kun me arvioidaan kielitaitoa, niin siinä meillä on eurooppalaisen viitekehyksen asteikko, jossa on A1 ja A2 on ne alimmat portaat ja sitten B1 on semmoinen kynnystaso ja se on muun muassa peruskoulun suomi toisena kielenä oppimäärän päättötaitotaso. Ja oikeasti vasta siellä B1-tasolla niin sinne vasta kuuluu semmoinen minäkielestä irtautuminen. Eli tavallaan voisi sanoa, että, että matematiikan tehtävien ratkaisun, ratkaisemiseksi niin täytyy jo kyetä sellaiseen kielitaidon tasoon, mikä vasta on kehittymässä monille toisen kielen puhujille siinä peruskoulun aikana. Ja, ja tosiaan niin siihen samaan, samaan kynnystason kieleen, kynnysvaiheen kieleen, siihen liittyy tämmöinen syiden ja seurauksien kielentämisen kykyä, ne argumentointi, että jos näin, niin sitten näin. Ja ihan konkreettisesti se näkee, näkyy ö, oppilaiden kirjoitelmissa niin sellaisena, että aletaan osata käyttää oikealla tavalla konjunktioita. Et, on pieni merkki, joka voi kertoa siitä, että, että ollaan jo... Joo, niin, kuin siellä enemmän, niin sillä tasolla niin, tavalla niin, että Ei tarvitse enää olla tässä huoneessa ja läsnä ja, ja niin kuin korvata vaan jotenkin osoittamalla sitä. Ja toisaalta se kyllä vieraan ottaa kieltämättä, että tämmöinen persoonaton kieli, niin, niin onhan se semmoista, aivan kuin, niin kuin kukaan ei oikeasti olisi tekemässä mitään, että asiat mm. niin kuin vaan tapahtuu. Että Hyvä esimerkki niin kuin kirja, jostain tekstistä voisi olla, että kokonaisuuksien osien tarkastelu johtaa murtolukuihin, mm. joka itse asiassa kuulostaa hirveän jäykältä kieleltä. Että, mm. että sitten on kauhean isoja eroja myös sen suhteen, että, että puhutaanko suullista kieltä vai kirjallista kieltä. Että esimerkiksi yläkoulussa helposti opettajat yllättyvät siitä, että alaluokilta oppilaat tulee mukanaan toisenlaista puhuttua kieltä. Tavallaan, heillä on niin tapa sanoa asioita eri tavalla. Esimerkiksi luku 3,6, joka yläkoulun tai lukio-opettajan tulee ihan kevyesti, vain 3,6, niin sitten alakoulussa on kovin tarkkaa opetettu, että siitä pitää sanoa kolme kokonaista ja kuusi kymmenesosaa. Että tällaisetkin saattaa joskus ehkä vähän vieraannuttaa tästä meidän, meidän matematiikan kielestä. Palaisin siihen, siihen niin kuin kolmen ulottuvuuden pohtimiseen ja, ja, ja niin kuin lähtisin sitä kautta, että, että täytyy muistaa antaa aikaa sille omakieliselle prosessoinnille ja sitten on, on ok puhua puhekieltä ja, ja havainnollistaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta se, niin kuin se keskellä oleva tärkeä matematiikan sisältöalue ja, ja matematiikka sen käsitteineen tulee ymmärretyksi. Mutta et jotenkin sit, jos vaan lähtee siitä, siitä keskeltä ja unohtaa ne kaksi muuta, niin, niin se on huonompi tilanne. Joo, mä itse asiassa sanoisin samaa, että, että matikkapuhe on tosi hmm. tärkeä, että harjoitellaan kielellisiä taitoja, opitellaan perustelemaan, opetaan selittämään. Ja sitten toisaalta olen olen sitä mieltä, että ja tutkimuksista nousee esille se, että tieteenalalle akateemisen kielen niin sanasto ja akateemisen kielen hallinta niin se on tosi tärkeä asia. Ja samalla voidaan myös oppia totta kai kielen rakenteita. Että yhtä matematiikan tunnilla voi oppia kielen rakenteita. Siis matematiikan tunnilla niin... voi oppia tosi, tosi mahtavasti, koska esimerkiksi Suomen kaikki numerot niin niillä on, niillä on tota epäsäännölliset taivutuskaavat, että jos ajattelette yksi, yhden, yhtä, Totta. kaksi, kahden, kahta, niin, niin se, että et ei niitä ole tarkoitus niin jättää sanomatta, vaan nimenomaan se matikkapuhe varmistaa sen, että ne toistetaan ja toistetaan ja toistetaan, ja tämäkin oppilas, jolle, joka takeltelee niissä, Suomen numeroiden morfologisissa muodoissa aluksi, niin hän voi kuka ties myöhemmin toimia vaikka hätäkeskuksessa, jossa täytyy numerot tietää tarkasti ja niin kuin tuottaa tarkasti oikeissa muodoissa niin kuin osoitteissa ja puhelinnumeroissa. Eli ehkä voisi sanoa, että semmoinen loppuviesti, että kielitietoinen matematiikan opettaja ei myöskään vähennä kielellisiä vaateita, mm. vaan tarkoituksena on rikastuttaa. Oppilaiden niin, kieltä. Niin. Jos me vielä palaan siihen ei-lainkaan esimerkkiin, niin, niin. niin tota, ei ole tarkoitus, että, että sekä sieltä puhekielistettäisiin. Et se saa siinä tekstissä olla ei-lainkaan ja sitten opettaja voi sanoa, että se tarkoittaa samaa kuin ei-ollenkaan. Ei niin. Mutta on tärkeää, että me pidetään kiinni siitä, että, että se kielimuotojen, kielellisten rekisterien kirjo laajenee kaikilla. Se on tasa arvoa